Aquest segell eh, serà el distintiu perquè puguem ser reconeixibles a, a tot, a, jo diria tot el Baixlobregat i si pot ser pos doncs, més a lluny també. Però també serà doncs, el segell que les botigues que tenim a, a, com a mercats també municipals, serà el distintiu que, que serà que el producte és fresc i és de Viladecans. És molt important doncs, que es pugui donar visibilitat als nostres productes, que encara tenim i es volem nosaltres oferir a, to, a tot el consumidor, que principalment doncs, el que és de Viladecans i el, el dels redadors. No? Moltes ciutats de l'àrea metropolitana no poden fer això perquè no tenen una horta i perquè no tenen tampoc una activitat, una activitat comercial i una activitat productiva com els pagesos i la pallacia que tenim a Viladacans. I la qualitat dels productes eh, no és comparable amb altres productes que venen de lluny, i per tant té aquest primer valor de qualitat. No? El segon, lògicament, és contribuir a, a eliminar a a a el problema climàtic que tenim. O si sigui, un producte de proximitat suposa que no utilitzis camions per traslladar lo des de molt lluny, que el tens aquí al costat, i per tant tot això, vulguis que no, estem beneficiant també tota l'aposta que tenim per la transició ecològica. I per altra part també, alhora, estem donant una activitat econòmica dintre de la ciutat, que estem treballant els pagesos, els comerciants, els restauradors, i que al final fa que lògicament que tothom surti beneficiat d'una activitat com aquesta. El que volem fer és que el productor i la botiga es connectin i, i, com a mínim, com a mínim que la gent també que està comprant producte a proximitat, perquè hi ha de les botigues que ja en venen de producte, però no ho saben, i això és el que nosaltres des de l'Ajuntament estem intentant fer, que hi hagi aquesta connexió, i la gent, que cada vegada en sabem més i que ens cuidem més, comprarà en millors condicions i comprarà amb una sèrie de seguretat que sap que està menjant un producte d'aquí. La gent vol cada vegada coses més diferenciadores de, de grans supermercats. Grans supermercats no poden oferir una producció molt petita que pugui portar un, un petit productor a Viladacanta. Llavors, la gent ho aprecia molt, això. Valoren realment un producte acollit aquí a casa amb una distància de màxim 3 quilòmetres. Hi ha molta gent que li agrada molt el producte que sigui d'aquí, eh, de prop perquè és més fresco, de pagesos, perquè és del, del poble, volen coses que sigui de, del poble.